میرے پاکستانیوں ایک ہمارے جو بزرگ وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں جو جیم چینج ہوا ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا شباز شریف اس کو بہت پسند تھا وہ سمجھتا تھا شباز شریف بہت بڑا جینیئس ہے اور اساق ڈار سے بڑا کوئی ایک اکانومی کا وزٹ کوئی نہیں ہے تو اس کی بھی عقل ذرا دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا اور, اور بھی وجوہات تھیں جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی اور بھی ان وجوہات تھیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ کرانے کا لیکن جب گورنمنٹ گرا دی اور جب پتا چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا امپورٹیڈ حکومت کو جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کر رہی ٹویٹر کے اندر سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے امپورٹیڈ حکومت نامنظور ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آ کبھی پبلک نکلی نہیں ایسے جس طرح دس تاریخ کو دس اپریل کو پبلک سڑکوں پہ بتانے کے لیے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چینج کو اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے ان کے اندر واضح ہو گیا جب سینتیس بائی الیکشنز میں سے تیس تاریخ انصاف جیت گئی تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپریسی کی تھی اور یہ جو سارے بارہ پارٹیز کی امپورٹڈ یہ جو گئے یہاں کے, کے گھسپیٹھیا ہم ان کو کہیں گے یعنی یوزرپرز کہیں گے انگریزی میں وہ لوگ جن کی کوئی لجٹمیسی نہیں ہے جو آپشن بجائے الیکشن سے پیسے خرچ کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنمنٹ گرائی ہوئی تھی اور یہ جب ان کو جب پتا چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان اور انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے ہر چیز کریں بل الیکشن نہ ہو تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے میں ابھی پہلے لیٹسٹ سے شروع کرتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیے کیا, کیا, کیا وہ میں اس کے اوپر جو آج ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے ہماری وائلیشنز کی اس کے اوپر وائٹ پیپر جو ہم نے دیا ہے اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے یہ ملک کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا آج ہنگامی شباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیبنٹ کی اور اس کے بعد جب لوگ تراویاں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کیا ہے جس کے اندر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ایک لوٹے کو وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو موٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمس کی ضرورت ہے اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ اللہ جو اس دلدل سے ہم نکلیں گے تو اس میں گورننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو ہمارا ملک تی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے وہ تو ہم سب متفق لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوطی دیکھنا چاہتے تھے جس نے جس شہباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیا اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے کی لیے کیا اور وہ کیوں کیا ہے کہ الیکشن نہیں چاہتے تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے اسے بھاگنے کے لیے پریشر پڑ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائے تو لیے میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں یہ وہ لوگ تھے یہ شریف خاندان انہوں نے سب سے پہلے انیس سو کے اندر جب پلاٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا نواز شریف نے بڑے زیادہ پلاٹس دے دیے تھے رشوت دیے تھی لوگوں کو پتہ نہیں پیسے اربوں روپئے کے بنائے تھے میں انیس کی بات کر رہا ہوں تو ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر اس نے ان کے اوپر نوٹس لے لیا تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا. اور ان کو جج وہ پسند تھے اور ان کے ٹیلی فون کانورسن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو تین سال سزاو بلکہ پانچ سال ہو یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک ایماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے وہ جان بچا کے بھاگے اور اس کے بعد رفیق تاڑ جو ان کا جو جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹہ بینچ کو خریدا یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے ریورڈ کروائی تقسیم کیا اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا اب ان کی یہ تاریخ ہے اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈبل کریڈبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے ان سے غلط کام کروائے آتے سات ہی شباز شریف نے کیا کیا اس نے اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ اپنا چوٹا بنایا اس نے اس کی سولہ ارب روپے کے کیسز تھے چار اس کے اندر گواہ تھے جو کہ دو مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مار گئے جو ڈاکٹر اس ایف آئی اے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ بھی مار گیا تو وہ سارا ختم کروایا آٹھ ارب روپے کے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے نیب کے اندر اس کے اندر بھی آتے سات ہی پہلے اپنا آدمی رکھوایا اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ لگوایا اس نے بھی آخر میں استعفی دے دیا کہ میں نہیں ان کے لیے کام کرتا یہ غلط کام کرواتے دونوں اداروں کی کریڈبلٹی ختم کی نہ ایف آئی اے کی کوئی کریڈبلٹی رہ گئی نہ نیب کی وہ اب ایک وہ دو ادارے رہ گئے جن کا صرف اور صرف کام پولیٹیکل وکٹمائزیشن مخالفین کے خلاف کیسے کیسز ہے اور ان کے ساروں کے کیسز جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کے کیسز ختم ہو گئے تو انہوں نے جو آج یہ جو, جو, جو ایک عدالت کو پریشرائز سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے چیف جسٹس کو کیا ساری قوم آج جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ بھی لے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو تیس سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر اب میں اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب آپ نے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں شاید آمروں کے دوران ہو جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا میں جیل بھی گیا آٹھ دن میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا جو یہ جنرل باجوا نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع پچیس میں سے شروع ہوا پچیس مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررسٹ کا ٹیرزم کا ایکسپرٹ تھا جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا ہر قسم کا تشدد کیا سختیاں کی سوشل میڈیا کے اوپر کی جو اس کے اوپر ابھی میں آؤں گا لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں یعنی ان کو اچھے برے کی طویز ہے ہی نہیں جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے ادھر چلی جائیں انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے میں یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کر دیا اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتا نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈس اپنے ساتھ ملا کے انسانوں کو آپ جیتے ہیں آپ ڈنڈے مار کے تشدد کر کے رات کو لوگوں کو اٹھا لیں ان کو جا کے ننگا کریں ان کو ماریں ان کو ٹارچر کریں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب ڈر کے بیڑ بکریوں کی طرح لائن میں لگ جائیں گے یہ پالیسی رہی اس کی ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشن ہوئی ہیں اس کا پورا ڈوسیئر دیا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا نہ دیکھی عورتیں نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھا نہ کوئی شرم تھی نہ کوئی حیات تھی نہ کوئی غیرت تھی جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا اور پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری آزادی کی اور جس میں آزادی کی موومنٹس تھیں تو پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا مجھے نوجوانوں نے آ کے کہانیاں سنائیں انہوں نے جب ہم جیل بھرو تحریک وہ پرامن تحریک تھی ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتے اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تو سادم نہیں چاہتی جو الیکشنز نہیں چاہتے جو الیکشن سے بھاگتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھلانا یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشن سے آ رہی ہے میرے سے ہمارے اوپر ہمارے ہر باری کوئی یہ ایک بدماش انہوں نے انٹیریئر منسٹر رکھا ہوا جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بٹھا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریئر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کرنی ہے اس طرح کے آدمی کو بٹھا دیں جس کی بیک گراؤنڈ قتل کر رہا ہے جو ہر جرم کیا جس آدمی نے اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے اس کو یہی یہ نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کامنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کہ ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر اس چنگی اسٹیٹمنٹس دے اس کو وہاں اوپر بٹھا وہ دھمکیاں دیتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے وہ تو بدماش ہے نہ ہی یہ شریفوں کو آج تک کبھی پتا ہے اوپر سے یہ بڑے میسنے بن جاتے ہیں بڑی معصوم سی شکلیں بنا لیتے ہیں ڈرامے کرتے ہیں کبھی جا کے وہ ٹوپیاں پہن کے کبھی وہ عورتوں یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کچا لیے گیمکس کیا ہے اندر سے ظالم ہیں یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شباز شریف نے مروائے ہیں. اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے ستانوے سے ننانوے تک اس نے خود نو سو لوگوں کو قتل کروایا عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ میں اس کے حکم پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا یہ وہ آدمی ہے جو بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے اور دوسرا اس کا تو سب کو پتا ہے یہ انٹیریئر منسٹر کو سارے کسی میں فیصلہ بعد میں جا کے پوچھیں ان کی بیک گراؤنڈ ان کو اوپر بٹھا لیا پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو جو اپنے آپ کو لوگ نیوٹرل کہتے ہیں اور انہوں نے اس وقت ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کر دیا اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیرزم کا اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سول سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے تھے سر فکر نہ کریں فکر نہ کریں سر میں ابھی تھوڑے اور ڈنڈے لگاؤں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے تو میں لائن میں ان کو لگا لوں گا. جس طرح کوئی یہ انسان ہی نہیں تھے ہمارے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتے ہیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اخواہ کرتے ہیں کوئی وارنٹ نہیں ہوتا پکڑتے ہیں ان کو نامعلوم افراد آتے ہیں پلین کپڑوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ کون سے کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوتا فرانس کے اندر پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے پینشنس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے اٹیک کر رہی ہے پولیس کو پیٹرول بمب پھیک رہی ہے مجھے فرانس میں بتائے کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے کبھی سنا کہیں یہ ہوا ہے کسی ملک میں مجھے بتا دیں جدھر جمہوریت ہے آپ پولیٹیکل ورکرس کو رات کو اٹھا ان کے گھر میں وہ نہیں ملتے ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں ان سے تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بھڑکا رہا ہے عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے اتنے بیوقوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے عقل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں خدا کا واسطہ ہے یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سناولا جیسے لوگوں کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہے جو عوام جو عوام کے اندر آواز ہے جو عوام کا نیرٹو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے آپ اس کو آپ پندرہ بیس تیس سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اس سے کچھ رک جائے گی بات اور نفرتیں بڑھیں گی آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہے ہی نہیں جدھر دیکھیں تو آکے کے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کر رہے ہیں لوگ میں ذرا اپنے زمان پاکی کی بات کر رہے ہیں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں اخوا کیا جاتا ہے لوگوں کو یہاں قانون نہیں ہے وہ سارے جمع ہوئے ہوئے ہیں کہ ڈر ان کو ہے کہ عمران خان کو اٹھ اخوا کر کے لے جائیں گے وہ جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پار پہ وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے وہ افواہ کرنے آئے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے اریسٹ کرنے کی قانون واضح تھا میں نے پہلے میں نے کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں میں پہلے کیوں نہیں جا سکا میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشت گردی کا دو اٹیک ہو چکے ہیں سیکورٹی نہیں مل سکتی تھی گورنمنٹ نے سیکورٹی وڈرا کر لی تھی ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر اللہ نے بچایا پتہ ہے انٹیریئر منسٹری خود ہے دوسرا حملہ ہونے لگا تو اس جگہ کے اوپر جدھر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ تو میں چلا جاتا ہوں مجھے کس چیز کا ڈر ہے میرے اوپر کون سا کیس ہے جو مجھے خوفزدہ میں عدالت میں جانے کے لیے کیا میں دہشت گرد ہوں چالیس دہشت گردی کے کیسز ہیں آج پتہ چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کچھ تیس یا چالیس کیسز کر دیے 15 کیسز ایک دن میں کیے ہیں کبھی سنا ہے کسی کے اوپر کسی لیڈر کے پندرہ کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں تین دہشت گردے کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے آ, آ, وہ بچارہ ضلع شاہ کو یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں تین سو دو مرڈر کا پرچہ میرے پہ پر کٹ جاتا ہے اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں کسی کو اعتماد نہیں پاگے یہ جو گمنڈ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی قانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کر ہی نہیں رہی کون سی چیز کر رہے ہیں قانون کے مطابق یہ تو سارا جنگل کا قانون ہے یہاں تو لوگ خوفزدہ ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تو قتل کر دیں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پوری پورا ٹریپ کر لیا تھا کہ اللہ نے نام اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لاگی کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آ گیا جو نوجوان اقتصام جو ہیرو تھا کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ اس نے جا کے اس کو پکڑا اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگے بچ گئے ہاں. تو انہوں کسر نہیں چھوڑی تھی پھر سیبوٹاج کیا جو رزلٹ تھا جو جی آئی ٹی کا رزلٹ تھا وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا سو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پاک کے باہر بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے ان کو ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کس کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں کبھی کسی کو ابھی اب میں انہوں نے کہا جناب میرے اوپر دو پرچے کاٹ دیے کہ میں وہاں جب جوڈیشل کمپلیکس میں گیا انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا وہ دروازہ ٹوٹ گیا جھوٹ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا اتنی پولیس اور رینجرز تھے اس دن تو جب تک میں جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ ویسے جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے انہوں نے ان کو اشتیال دلوایا ٹیئر گیس ہمارے پاس ایویڈنس ہے ساری ٹیئر گیس ان شیلے کی قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو اس کے باوجود چالیس منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جڈیشل کمپلیکس اور وہاں اشتعال دیا جاتا لوگوں جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹریپ کر کے عمران خان کو وہاں لیکن میرو پر دہشت گردی پرچے کاٹ گئے اب میں کل جاتا ہوں اب کل میں جاتا ہوں اسلام آباد میں پھر عدالت میں ہائی کورٹ جاتا ہوں ہائی کورٹ جدھر میں آگے نکل ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اب ساری آپ وہاں صحافی کھڑے تھے ایک الجزیرہ کا صحافی تھا اس کی رپورٹ دیکھ ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک دم نامعلوم افراد شلوار کبھی کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے کیا غ... اب مجھے بتایا کیا غلط کام کیا تھا کوئی کچھ بھی نہیں آرام سے کھڑے اور پھر سے میری بات نہیں مانتے الجزیرہ رپورٹر کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا, کیا ہے اور صرف پکڑتے نہیں ہیں جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے آپ بتایا کیا ہم نے کیا غلط کیا تھا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہاں جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے جو الیکشن نہیں چاہتے یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ ہو گئے یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا اس لیے انتشار چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ جیلوں میں ڈال دیا یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا میں وہ نوجوانوں کو ملا تیس چالیس چھٹکے آئے جو انہوں نے کہانیاں سنائی کہ پکڑ پکڑ کے ان کو مارنا ایک ایک کو پکڑ کے مارنا پتہ نہیں ان سے کیا انفارمیشن لے رہے وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تک وہ بیچارہ سفیر وہ یعنی غریب آدمی یعنی وہ ایک اپنے بیوی بچے پالنے کے لیے وہ بیچارہ کمائی کرنے والا آدمی اس کو دیکھنے والا ہے وہ کمزور سا آدمی اس کو پہلے یہاں مارا اس کو وہاں لے گئے اور اسے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان کھانا کیا کہتا ہے وہ جب اس کو پکڑ کے لے کے گئے شباز گل کو اس سے جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کہتا ہے میرے دو نوکروں کو انہوں نے پی رول پہ رکھ لیا تھا جب میں پرائم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پی رول پہ رکھ لیا تھا تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے کھانے سے؟ زیرنے زیر کا پروگرام ہے کیونکہ یہ جو شباز شریف کے چار لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا جو گواہ تھے اور ڈاکٹر رضوان کو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا یہ کیسے ہوا ہے تو یہ کھانا کیا کھاتے وہ سفیر کو رکھا ہوا جی کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان میں جو اس پہ جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھے یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس سے بالکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور اخواہ کر گئے اظہر مشوانی کو اس کا پتہ نہیں ہے پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے وہ کیس سے بیل لیتا ہے پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیتے کوئٹہ سے بیل لیتا ہے یہاں آتا ہے اس کو کراچی لے گئے اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں اور ہماری بتائیں میرے ساڑھے تین سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے ان کی تیس تیس سال سے چوریاں تھیں نائنٹی فائیو کیسز ان کے پرانے تھے ہمارے تو صرف دو دو بڑے کیسز ہوئے تھے شہباز شریف کے ایک اس کا سولہ ارب کا پکڑا گیا تھا وہ مقصود چپڑاسی والا جس بیچارے کو کیسے مارا ہے اور دوسرا تھا اس کا ٹی, ٹی کیس جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا رہے تھے اس کی فیملی ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا کتنے ہم نے کیسز کیے ان کے کی؟ کتنے ہم نے ان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے تو یہ یہ جو ہمارے اوپر کیسز کر رہے ہیں مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے کیا نظر نہیں آ رہا اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً ایک کروڑ کوئی ستر یاسی لاکھ فالوور ہے کیا مجھے میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں مجھے پتہ ہے وہ کون ہے کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے اس کو وہ آزاد لوگ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے. ایک کروڑ پاکستانی باہر ہے کیا وہ کنٹرول میں ہے کسی کے تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لائن پہ لگانے کے لیے آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کی کیوں تنقید کر رہے ہیں تنقید ایک معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ میں نہیں تنقید ہوتی ڈکٹیٹرشپ کا حال دیکھ لیں جو ڈکٹیٹرشپ فرینکو نے لے کے آیا اسپین میں تو سارا اسپین پیچھے رہ گیا سارا ویسٹرن یورپ آگے نکل گیا ڈکٹیٹر شپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی کیونکہ وہاں تنقید ہوتی ہے تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئی ہے جا کے آپ کو پتا چل رہا ہے ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو منارے پاکستان میں کیا کیا وہ پولیس سے پوچھیں جی یہ کیا کریں جی, اوپر سے حکم ہے جدھر ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں حکم آیا تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہمیں ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے عدلیہ نے اجازت دی تین دن ملے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کے لیے کبھی پاکستان کی تاریخ میں مینارے پاکستان کے جلسے پہ لاہور کو باہر سے بھی سیل کر دیا اور لاہور کو اندر سے بھی سیل کر دیا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے جلسہ فیل کروانے کے لیے جو جو کوششیں کی گئی یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے وہ دینے یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں ملک کی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ خدا کے واسطے آنکھیں کھولے اپنی یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا یہ ملک کی فیوچر ہے بجائے یہ پولیٹیکل ورکر جو کہ اپنے یہ سارا اپنا ٹائم دیتے مجھے یہ بتائیں سوشل آپ نے سوچا کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے یہ کئی ڈیلی واجرز ہیں ان میں سے یہ نظریاتی لوگ ہیں پیسے والے نہیں ہیں یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ ان کو پکڑ کے دو ہفتے تین ہفتے بند کر دیتے ہیں سوچا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے آپ اچیو کیا کر رہے ہیں تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پالیسیز بن رہی ہیں یہ اس ملک میں نفرتیں بھلا رہی ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں پرومن کر کے واپس آ جاتے ہیں ہر جگہ عمران خان کہتا ہے کہ ہم نے قانون کے بیچ پہ رہنا ہے ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر جس طرح مارا جس طرح ذلے شاہ کا قتل کیا جو غصہ تھا سارا یہاں بار بار کہتا رہا کہ کنٹرول کرو بار بار قرآن کی ان کو وہ بتاتا ہوں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے مشکل وقت پہ صبر کرنا ان کو میں درس دیتا ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے یہ ادھر پہنچ جائے گی آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے. اور اس لیے میں آخری بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ آٹھ پتہ نہیں تیس چالیس عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹے دینے کے اوپر اور اب تک آٹھ عورتیں مر چکی ہیں یا لوگ مر چکے ہیں آٹے کے ڈسٹریبیوشن میں دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا کرونا کے دوران جب لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا طبقہ پس کیا ہم نے تب چودہ ہزار ڈسٹریبیوٹ کیا کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچایا ہم نے خواتین کو بلایا سکولز کے اندر پرامن طریقے سے وہ بیٹھی وہاں بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کھول کے ان کو چیکس دیے تاکہ ان کو زلیل نہ ہو سڑکوں کے اوپر لائنیں میل میل کی لائنیں نہ لگیں یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے اٹھاتے نقصان نہ ہو انجریز نہ ہوں زخمی نہ ہوں ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو جو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مل جائے پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کے یہ صرف اور صرف چیف پبلسٹی کے لیے اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس طرح کی گیارہ مہینے میں تباہی مچی ہے اس ملک کے اندر یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہے. اور پھر ساتھ ساتھ روزگاری بڑھتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں آگے آئی ایم ایف کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا وہ ایس... ہونے اس لیے لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے یہ ب... عوام برداشت نہیں کرے گی کنڈیشنز نہیں مانتے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں دونوں طرف پھنس گئے جا کے کی. اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا ان کسی کو ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم دس کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جا رہی ہیں جو سب سے نچلا طبقہ ہے تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسے گزارا ہوگا آگے کیا ہمارے پاس راستہ کیا سے نکلنے کا تو میں اس لیے آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی ہے میں کبھی کبھی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم کرنا لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اس کے لیے میں اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہمارے جو میرے جو وکیل ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا اگر وکیل کام نہیں کر سکتے اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو بند کر دیتے جب ہماری عمران قو... خان کی کوریج نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلند کر رہے اور اور, اور اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی جمہوریت خطرے میں کیونکہ اگر آزادی رائے ختم ہوگی جمہوریت گئی تو وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے اور میں وکلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تقریب سپریم کورٹ بار کے اندر لوئز کنونشن ہے اس کے اندر وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس پہ شرکت کریں کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو اس کے لیے پاکستان کے وکلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ آپ کا کام رول آف لاء ہے رول آف لاء کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے تو کبھی بھی ہمارا رول آف لاء یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے تو میں سب وکلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں اور یہ جو اگر بیرسٹر احسان سے کر سکتے ہیں کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کدھر گئی پاکستان کی بک جرنلسٹ کمیونٹی اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلند کرتے ہیں کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلندی کریں گے یہ بڑھتے جائیں گے اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی س کریکشن کرنے کا ضرورت ہے ابھی راستہ درست کر لیں کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف پھیلانے کا ڈرانے کا دھمکانے کا یہ بیک فائر کر رہا ہے اس سے کوئی نہیں ڈر رہا بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اور یہ حل نہیں ہے حل صرف ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن شکریہ